خوف بوجهك مصيب تجري دموعك نجل الجثه الظلت بالطف سليب عوف الغيبه وسامح واعفي ونفسك عنك رقيب سفره لربك هاي السفره مو بس قاصد حبيب